nie putem, ja šie Heráldešie marčal vyfocila Za kodze zvere na zverej uvilepí Veľo penež nad ním sa robila Teraz tam každý 5 minut chodí One, two, three! Pici, pici, generici, opatrali družtevnici Najnožšie sexy časov písi Pici, pici, družtevnici, kupujú ich na stanici Však sú to na sexodornici Po krem marči mám zúsku seť s tavo, Žola jak ostatne Tvoľi tým povrázkom ztrácam hlavu, Rozumom som ja už nadne na 2 One, two, three! Ci, pici, penderici, opatali dústenici, Daj norse, sexy, časov, Žena mi čítala v incercii, takož se hlašila v redakcii, na jakoju tam trebalo kolíru, nestopit ze šatky.